طبعا اخواني الخط الكهرباء راح يجينا من الاردن الغاز مالته من اسرائيل بس ذاك ذاك يفتهم ذاك من ناك بس يقول لك ما, ما تحول لي من المصرف للي الجماعه عندهم حساسيه الحساسيه احنا من اسرائيل عسل صار كيان وهم الحسابات ينزل يعني انا ما اريد اطلع بالاعلام تحول لي أنا هناك على البنك وانت باسمك انت رجال عربي وانت تلبس عقال واحنا نستورد كهرباء من العرب والغاز منك يقول توصل لأربع سنتات هذا هو هو هذا هو هذا الوعود هي هاي وعود هاي يا وزير مو قلت العراق العراق راح يصدر كهرباء زين انتم عمي اخواننا السنه ربعنا زين هاي وزاره الكهرباء انتم حاطينها بوجوهكم معليش هي اصهام وجيه يبدلوها انتم حاطينها يا اللي قال هاي وزاره الكهرباء عند السنه يبدلوها قلوا لهم ما اريدها هسا هي غير كنت ساعه من واحد يفرق الدونة هو الا دوشيش بس يدي أنا انا هم اريد اربط الشاشه من يبي يا تعول شويه فوق العايلكم عمي ما دبرناها ضيع الواحد غيرك توه يواسي عاد لو كنا لو سبع يا كنا ماكو خيركم وين الوعود اين, و... اين الوعود هذه الوعود هذا وعد الله ووعد الشيطان اشهد الله ان هذه وعودكم وعود كاذبه